Innan du börjar söka efter din kurslitteratur är det viktigt att du vet vilken typ av material det rör sig om så att du vet vad du ska söka. Din litteraturlista består av ett antal referenser som innehåller all den information du behöver för att kunna hitta rätt text. I den här filmen ska jag gå igenom hur man ser skillnad på referenser för en bok, ett bokkapitel och en artikel i en tidskrift. Alla referenser innehåller information om titel, författare, och när texterna publicerades. Men olika typer av referenser ser lite olika ut. Börja med att hitta titeln i referensen. Finns det bara en titel är chansen stor att det rör sig om en bok. Har referensen däremot två titlar kan det antingen handla om ett bokkapitel eller en artikel i en tidskrift. I kapitelreferensen ingår nämligen både titeln på kapitlet och på boken. I artikelreferensen finns både artikelns och tidskriftens titel med. I referenserna ingår också författarens namn eller namnet på den redaktör, organisation eller myndighet som står bakom texten. Ibland finns information om författare på två ställen i samma referens. Då handlar det troligen om ett kapitel i en bok och då nämns både kapitelförfattaren och bokens författare eller redaktör. Du ser också vilket år texten publicerades. Ibland finns det flera upplagor av en bok och då ska det framgå i referensen vilken upplaga det handlar om. När det gäller artiklar får du också veta i vilket nummer av tidskriften som artikeln finns. Ofta anges också vilka sidor artikeln eller bokkapitlet omfattar. Referenser kan skrivas på lite olika sätt beroende på vilken referensstil som används och det kan också finnas mer information i referenserna än det som jag har tagit upp. Men det viktigaste för att du ska kunna söka fram din kurslitteratur är att du vet vilken typ av material det rör sig om, vem som har skrivit texten, vad den har för titel och när den publicerades.